دوستان عزیزو نازنین <تصفيق> امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد مغز و وطنی سالم داشته باشید در خبرها بود که دولت کانادا سفر تمام مقامات جمهوری اسلامی به کانادا رو ممنوع اعلام کرد این دستاورده بزرگی است برای کسانی که تو این مدت در خارج از کشور فعالیت داشتند، مخصوصاً ایرانیان مقیم کانادا که بسیار فعال بودند و را های چند هزار نفره برگزار کردند. اگر ایرانی‌های مقیم سایر کشورها هم بتوانند همچین قراری را از طرف دولت خودشون تصفیه بکنند، دولت جمهوری اسلامی در فشار بی سابقی قرار خواهد گرفت. چرا که دولت جمهوری اسلامی به حال نیاز به روابط خارجی داره برای اینکه بتونه اقتصاد به هم ریخته خودش رو کمی سر و سامن بده. حرکت اعتراضی شما در داخل ایران باعث شده که افکار عمومی جهان و همچنین سیاستمدارای دنیا نسبت به وضعیت ایران واکنش نشون بده. وزارت خارجه یا دولت آلمان هم اعلام کرد که حقوق بشر یک موضوع جهانی است و فشار رو بر دولت ایران تنگ سر کرد مبارزات ایرانیان مقیم خارج از کشور دستاوردهای مهمی داشته تا حالا ولی مشکل اساسی در این است که ایرانی های مقیم خارج از کشور فعلا نتوانستند آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی درست بکنن که بشه بهش رجوع کرد من فکر کنم که ضروری ترین کاری که باید الان در خارج از کشور صورت بگیره ایجاد یک شورای رهبری یا یک پارلمان در تبعید یا یک دولت در تبعید هست حالا هر نامی میتوانید براش بگذارید من تا اونجایی که شخص خودم برام امکان پذیر باشه پیامم رو به سیاسیون میرسونم ولی عمل اساسی یک طرف یک نفر امکان پذیر نیست و نیروهای مردمی که در خارج از کشور با نام های مختلف با سازماندهی های مختلف مشغول فعالیت هستن باید در یک جا جمع بشن امیدوارم که صدای من به گوش بیشتر اینها برسه و بتوانند در جای سبت بشن و در جای جمع بشن مهم نیست که زیر چه نامی و در کجا ولی مهم این است که خواستهای اکثریتی مردم ایران رو پوشش بدن و مهم این است که بتوانند جوابگوی نیازهای حد, حد مردم ایران باشن باید در هر حالتی گروه های مختلف رو در خود جا بدن و کسرتگرا باشن و نباید مطمئنن فقط شامل یکی از اقوام یا یک گروه فکری باشد این یه مقدار کار مشکلی هست ولی نیاز به زمان دارد و نیاز به انرژی فراوان امیدوارم که راهنمایی بکنید امیدوارم که کمک بکنید که صدامون برسه به کسانی که در جاهای مختلف دنیا قرار دارند و بتوانیم اینها رو پشت یک سازماندهی، پشت یک هدف مشخص جمع بکنیم از زحمات بی پایان بیشتر این دوستان سپاسگزارم. واقعا زحمت میکشند در خبررسانی رسانی زحمت میکشند در راه ها زحمت میکشند. وقت میگذارن ولی واقعیت این است که باید یواش واش پشت یک پرچم پشت یک ایده جمعی جمع بشیم صحبت از پرچم شد و یکی از مشکلاتی که در راه ها بود به کار بردن پرچم های مختلف بود باید اجازه داد که هر گروه فکری با پرچم خودش با لوگوی خودش در راه پیمایی ها شرکت بکنه و راه پیمایی ها رو از آن خود بداند اگر قرار باشد کسی رو ترد بکنید یا کسی رو ممنوع بکنید به کار بردن لوگوی یا به کار بردن پرچمی رو ممنوع بکنید این باعث ریزش نیروها میشه باعث, باعث انشقاق نیروها میشه و این برای انقلاب مردمی ایران خطر بزرگی هست امیدوارم که سیاسیونی که مشغول سازماندهی راهپیماییها ها هستند این نکات ریز رو در نظر بگیرن. امیدوارم که شما هم کمک بکنید که صدای من به مردم برسه و به سیاسیون برسه اگر براتون امکان پذیر هست در سوسیال میدیا صحبت های من رو پخش بکنید اگر براتون امکان پذیر هست به من کمک بکنید که صدام به دیگران برسه و اگر براتون امکان پذیر هست در قسمت کامنت ها مشخصات کسانی رو که ممکن هست با تماس گرفتن با آنها بتوان این شورای رهبری یا این پارلمان در تبیید رو درست کرد به من کمک بکنید که مشخصاتشون رو بتونم به دست بیارم ممنون و سپاسگزار میشم از همه شما که همراهی کردید و همراهی میکنید در آینده با امید دیدار شما در ایرانی سربرز و ایرانی مستقل و دموکرات.